To nemá pustený, určite? Pohodala, že nie. To je značka. A tam, mám ukazovák, je poškodená tá bomba. Je chladné aprílové ráno, vykurovacia sezóna sa ešte neskončila. V tomto penzióne kúria plynovými kotlami a varia na plynových sporákoch. Nie je na tom nič zvláštne a predsa sem prichádzajú ľudia zo špeciálneho týmu spoločnosti, ktorá dodáva plyn od slovenského plynárenského priemyslu. Ide o kontrolu s firmy SPP Distribúcia. Je poklesu, alebo to bol pokles. Najskôr sme meradlo demontovali a e, poslali ho e, úradnému úrodnému Tam Tieto dva šporáty máte? Áno. E, fungujú všetky tri, alebo... No ale momentálne je ten len ten ľavý zapojený. Náhly výrazný pokles potreby plynu oproti predchádzajúcim rokom bol aj v tomto prípade podozrivý. Tudy zrejme, že je blomba poškodená. Znak na blombe vyzerá, že je v poriadku. V podstate teraz idem tú blombu demontovať tak, aby som nepoškodil ani e, označenie, ani to poškodenie, ktoré tam je. Ználež nám potvrdil našu domnenku o tom, že e, s blombami bolo manipulované. V tomto prípade to znamená, že bol priamý e, prístup k číselníku meradla. Poškodená či sfalšovaná plomba spolu s výrazným poklesom spotreby plynu sú podľa plynárov dôkazom toho, že niekto pretáčal číselník plynomeru. Samotné pretáčanie a ani to, o koľko bola spotreba takto znížená, sa ale určiť nedá. Není možné zistiť, o koľko to bolo pretáčané, či to vôbec bolo pretáčané. Samozrejme sú ľudia, ktorí urobia dieru do číselníka a zabijú tam šraubovák, takže... Tam to je vtedy jednoznačné, že je tam poškodenie. SPP distribúcia v prípade zásahu do plomby plynomeru doúčtuje odberateľom cenu za taký objem plynu, aký by spotrebovali pri plnom výkone všetkých zistených spotrebičov. A to za celé obdobie, počas ktorého mohla byť plomba poškodená. Napríklad len tento jeden plynomer s poškodenými plombami môže odhadom stať podnikateľa 30 tisíc eur. Toto je pekár napríklad. A sú zlé plomby. To znamená, viete si predstaviť, čo je pekárni mašina. A teraz, keď tu oni zrátajú, podľa tej výlášky, ktorú na to majú, tak od posledného odberu narátajú také číslo, že Stále tvrdšie kontroly plynomerov si vyžiadal rastúci počet prípadov podvodov a krádeží plynu. Zatiaľčo plynári v roku 2007 odhalili 100 nelegálnych odberov. V Lani ich už bolo 2545. Problémy s touto formou kriminality má aj západoslovenská energetika, ktorá odhaluje pretáčanie elektromerov. Naša spoločnosť zaznamenáva ročne zhruba 100 až 150 trestných oznámení v súvislosti s neoprávneným odberom. Nejde o... Klientov, ktorí sú tak povediac chudobní. Ide skôr o odberateľov, ktorí sú majiteľmi penziónov, hotelov, reštaurácií alebo veľkých výl. Ten plinomér budeme musieť zdemontovať. Môžete nám to zdemontovať? Ani ale na kamere nebudem. Pokiaľ niekto si nechá zasiahnuť do meradla, nemusí to byť vždy odborný zásah a enormne sa tým zvýšuje riziko že vznikne nejaký únik plynu alebo havária, čím vlastne môže dôjsť poškodeniu života, zdravia, majetku. Rada by som ešte upozornila zákazníkov, že ak budú kontaktovaní neoprávnenou osobou na akýkoľvek zásah do elektromera, nech kontaktujú našu spoločnosť alebo priamo políciu. Distribučná spoločnosť je presvedčená, že stáčaniu plynomerov sa venujú organizované zločinecké skupiny. Tie za odmenu manipulujú zmeračmi a pôvodné plomby nahradia ich falzifikátmi. Faločné plomby sú na rôznej, často veľmi vysokej úrovni. Jedna kategória ľudí, ktorí sú v podstate amatéri vyslovení, robia to doma, sami pre seba. To znamená... Prereže blombu zlepijú sekundovým lepidlom napríklad. Alebo proste nejakým iným spôsobom zasahujú do blomby, snažia sa ju vylúpiť a tak ďalej, kde zase vznikajú stopy. A potom je iná skupina pravdepodobne ľudí, ktorí si dajú vyrobiť tak m, tých, tých nástrojov. Skôr sú to potom ľudia, ktorí sa tým, dám to do úvodzoviek, živia, že dám si urobiť, ja neviem, raznice rôznych rokov, rôznych meteorologických stredísk a ponúknem to ako službu. Polícia takúto skupinu odhalila náhodou pri vyšetrovaní prípadu nelegálnej migrácie. Zistili, že páchatelia inej trestnej činnosti sa venujú aj pretáčaniu plynomerov a elektromerov. Celkovo sa jednalo o 15 potrebiteľov. V súčasnosti je konanie ukončené v 8 prípadoch s mierom. V dvoch prípadoch bol podaný návrh na obžalobu, v jednom prípade išlo o postúpenie veci, v jednom prípade bolo konanie zastavené. V troch prípadoch je naďalej vedené trestné konanie. Taktiež naďalej prebieha vyšetrovanie proti piatim obvineným, ktorí stáčanie elektromerov organizovali. Tento prípad je vyšetrovaný ako organizovaný podvod. Podľa môjho názoru ľudia, ktorí vykonávajú nejakú nelegálnu činnosť ohľadom stáčania plynomerov a takto si nejakým spôsobom privídabajú, sú bývali alebo možno aj súčasní zamestnanci spoločnosti distribúcie, pretože narábať alebo vlastniť overovacie značky, rôzne kliešte zabezpečovacie a tak ďalej. K tomu sa bežný smrteľník alebo bežný spotrebiteľ nemá ako dostať. Máme indicie, že v takýchto skupinách sú ľudia zapojení, ktorí už skúsenosť s nejakou plinárdenskou spoločnosťou majú, respektíve, že boli zamestnancami nejakej plinárdenskej spoločnosti. Využívali svoje odborné skúsenosti, ktoré získali v predošlom zamestnaní tak, že dokázali pretočiť elektromer k nižšiemu údaju, opätovne ho zaplombovať tak, aby nebolo možné zistiť zásah do elektromeru. Takúto nelegálnu činnosť je však ťažké dokazovať. Polícia napríklad zadržala bývalého pracovníka plinárny Vladimíra B., ktorý mal pretáčanie zariadení organizovať najmä v Trnavskom kraji. Pri u neho zadržali falzifikáty zabezpečovacích značiek plinomerov aj raznice, ktorými plomby vyrábal. Jedna zo spotrebiteľiek, ktorá využila služby Vladimíra B, sa priznala k zásahom do plinomerov v roku 2009 a 2010. V čase vyšetrovania však bol už tento skutok premlčaný. Samotný Vladimír B. sa k ničomu nepriznal. Boli dokonca u podozrivého zadržané zoznamy, respektíve zošit, v ktorom boli mená odberateľov plynu a ich pravidelné spotreby. Pri preverovaní všetkých týchto adries a odberných miest postupne prichádzame na to, že všetky z nich vykazujú tu podstatu, že by že bolo manipulované s číslomníkom meradla. Práve chýbajúce dôkazy o pretáčaní plynomerov a rozsahu takejto úpravy spotreby plynu sú dôvodom, prečo polícia a prokuratúra trestné stíhania zastavujú. Keďže sú plynomery vo väčšine prípadov prístupné z ulice, ťažko dokazovať aj vinu konkrétneho páchateľa. Ľudia sú schopní sa vyhovať aj na to, že mu to sused urobil, napríklad, že má zlého suseda a možno, že to on spravi, viete, tá obrana je rôzna. Pri podaniach spotrebiteľov sa častokrát stretávame s tým, že niekto cudzí manipuloval v tej skrinke, kde je plynomer uložený. A spotrebitelia si to často všimli až na poslednú chvíľu, už keď tie osoby odchádzali, preč a nevedia, nevedia identifikovať, či sa jednalo o skutočných plinárov. Práve tento problém mala riešiť novela trestného zákona, ktorou chcelo ministerstvo spravodlivosti zaviesť novú skutkovú podstatu trestného činu. Trestné by bolo už poškodenie plomby. Problém má na stole aj generálna prokuratúra. Zatiaľ sa však situácia nezmenila. Ministerstvo spravodlivosti pripravilo rozsiahu novelu trestných kodexov, kde sa riešila aj táto otázka, a to zavedenia novej skutkovej podstaty. A teraz však prišlo k rozhodnutiu na úrovni vlády, že novela trestných kodexov sa obmedzí prísne iba na plnenie medzinárodných záväzkov, ktoré vyplývajú v Slovenskej republike. SPP Distribúcia varuje spotrebitelov, že pri podozrivom poklese spotreby znalec falošné plomby spolahlivo identifikuje, aj keď sú často vyrobené vo vysokej kvalite. Odberateľ tak síce ušetrí. Zodpovedá však za porušenú plombu a straty vypočítané často v tisíckach eur, si od neho plinári na súde úspešne vymáhajú. Potrebujem, aby ste bola pri tom budete podpisovať zapis montážných list, Dobre. že za kým stavom ide plinomér dole. Dochádza v súvislosti z našou spoločnosťou k miliónovi, O novým stratám, pretože našou povinnosťou zákona je vyvažovať distribučnú sieť plynu. Na výmáhanie škôd za nelegálne odbery sa trochu inak pozerajú Združenia na ochranu spotrebiteľov. Nezisková organizácia Spotrebiteľské centrum upozorňuje, že plynári často vymáhajú údajné nelegálne odbery od ľudí bez dôkazov. Stačí, že u nich nájdú poškodenú plombu, ktorá však ešte neznamená, že merač niekto pretočil. Dokazuje to niekoľko súdnych rozhodnutí, posledné je z Krajského súdu v Nitre. Z rozhodku Krajského súdu v Nitre jasne vyplýva, že plynárne si nemôžu automaticky uplatňovať neoprávnený odber plynu v prípade, ak nevznikol. To znamená, že nemôžu uplatňovať výhlášku ani zákon o energetike automaticky na každého jedného človeka alebo spotrebiteľa, ktorý odoberá plyn a mal napríklad poškodenú na tom zariadení plombu. pretože musia preukázať, že reálne im škoda vznikla. Treba však zdôrazniť, že spotrebiteľské centrum zastupuje najmä ľudí, u ktorých spotreba napriek poškodenej plombe oproti predchádzajúcemu obdobiu nieklesla výrazne. V prípade, ak je zjavné, že spotrebiteľ narabal s tým zariadením v priebehu zúčtovacieho obdobia, tá spotreba je nižšia ako za predchádzajúce obdobia. Ak je ešte poškodená aj plomba alebo iné overovacie značky, tak... Nie je problém podľa mňa preukázať, že naozaj došlo k neopranenému odberu. Jedným z riešení by bolo postupné zavedenie elektronických meračov. Západoslovenská energetika už napríklad spustila pilotný projekt digitálnych elektromerov. V prípade, ak by aj niekto mal záujem poškodiť takéto digitálne zariadenie, vďaka nejakej centrálnej databáze by SPP distribúcia mohla jasne vidieť kto, kedy a o koľko sa tá spotreba znížila. V niektorých krajinách je, je to zavedené, ale e, vzniká tam samozrejme ďalšie riziko, že e, nejakým spôsobom e, sa dá po tej informačno-technologickej stránke takisto zasahovať do týchto vecí. Nezákon odberi plynu sú činnosťou, ktorá môže rôznym kriminálnym gangom priniesť vysoký a pravidelný príjem. Situácia im nahráva aj v prípade, že dôjde k odhaleniu poškodených plomb na plynomeroch. Finančne na to nakoniec doplatí aj tak len spotrebiteľ, ktorý sa aj z dôvodu vlastnej ochrany bojí na polícii o organizátoroch tohto biznisu vypovedať. Nedá si vylúčiť ani to, že toto je jeden zo spôsobov získavania finančných prostriedkov na inú, inú trestnú činnosť.